Efektní, co říkáte? Ačkoliv bych měla v ruce radši skutečný světelný meč, toto je bohužel jen zářivka. Ale zářivka nám dnes pomůže pochopit jednu science záležitost a tou je plazmová koule. Na pomoc si vezmeme vědu a fyziku, které jsou vždy základem každého dobrého science fiction příběhu. Ještě než se přesuneme k samotné plazmové kouli, je třeba si zodpovědět jednu otázku. Co je to ta plazma? Pro lepší pochopení se podíváme do kosmického prostoru a na naši hvězdu. Plazma je čtvrtým skupenstvím hmoty. Z běžného života známe pevné, kapalné a plyné skupenství. Plazma se proto může zdát exotická, ale je to vlastně nejběžnější stav hmoty ve vesmíru. Krásně můžeme plazmu pozorovat při povrchu slunce. Naše hvězda je tvořená z většiny z vodíku. Takový vodík může být v pevném skupenství. Když jej zahřejeme, tak může být kapalný a po dalším zahřátí se stane plynem. To je jasné. Pokud se zahříváním budeme pokračovat, dojde k ionizaci. Přité se z atomů uvolňují elektrony, přičemž dojde k vyzáření uvolněné energie ve formě viditelného světla. A to už je ta naše známá plazma. Plazmová koule ovšem není zmenšeninou slunce. Na to zatím technologicky a ani energeticky nemáme. Naštěstí nám přijde na pomoc elektrika a hlavně věda. Plazmová koule totiž ukrývá elektrodu, která do interiéru koule přivádí vysoké střídavé napětí. To dokáže vystřelit elektrony z atomů podobně jako vysoká teplota, a my pak můžeme pozorovat ionizaci hezky z domova. Mimochodem, kromě světelného záření dokáže plazmová koule i rušit radiový signál nebo třeba poškodit elektroniku. Takže mobil a hodinky si raději odloží naopak zářivku si beru sebou. Pár slov k zářivce. Ta se jinak nazývá výbojová trubice a uvnitř bychom našli plyn argon a rtuťové páry. Na obou stranách se pak nachází elektrody a po přivedení elektrického proudu na elektrody dojde k vybuzení elektronů a následné ionizaci plynu. Jelikož je na povrchu trubice zevnitř nanesena látka zvaná luminofor, která reaguje na energii předanou elektrony, rozzáří se zářivka v bílém viditelném světle. Nádhera, vidíte? V této kouli je velmi nízký tlak, asi setina tlaku pozemského a díky tomu jsou výboje takhle pěkně rozvětvené. Stejně jako v zářivce, ani v kouli není obyčejný vzduch, ale speciální plyn, třeba neon, který udává krásnou barevnost těch výbojů. Uvnitř koule je napětí, které má až 22 000 voltů. Pojďme se teď podívat, co se stane když se dotknu jejího skleněného povrchu. Nic se mi i přesto vysoké napětí nestalo. To je proto, že napětí má velmi vysokou frekvenci, tedy se velmi rychle střídá. Díky tomu prochází prout po povrchu těla a neublíží nám. Díky té vysoké frekvenci také vyzařuje koule v rádiovém spektru. Proto ruší příjem rádia a televize, případně mobilního telefonu. Prostě Nádhera. Podívejme se teď, k čemu taková plazmová koule vlastně je. Koukejte, co se stane, když přiložím svůj světelný, eh, teda zářivku, k povrchu koule. Rosvítila se i bez zapojení do zásuvky. Rozsáhlé vysokofrekvenční pole, které kolem sebe koule má a které nám ovlivňuje okolní přístroje, umí projít i skrz obal zářivky a rozsvítit ji. Plazmová koule i zářivka fungují na podobném principu. Jen zářivka je o dost praktičtější a úspornější. No a pokud se ptáte na praktický význam samotné koule, tak ten nemá v podstatě žádný. Je to věc, na kterou se práší, požírá elektrický prout a navíc ještě ruší domácí spotřebiče. Ale skvěle se na ní vysvětluje plazma. A je taky moc pěkná, což se o mnoha praktických věcech říct nedá. No nic tak já si jdu bádat, jak si vytvořím světelný meč i bez plazmové koule. hm mm. hm mm. mm. oh,